Це російськомовне видання 1947 року «Ремонт клавішних музичних інструментів», яке в єдиному екземплярі представлено у книгосховищі відділу мистецтв Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Аналогів, на жаль, українських немає. Вона дуже популярна серед тих, хто займається саме настройкою музичних інструментів, саме фортепіано. 60 відсотків 40 тисячного фонду відділу мистецтв – російськомовні видання, каже завідувача відділом Нелля Томаля. Найбільший відсоток російськомовних видань – майже 80 відсотків – це нотний матеріал. Сьогодні був запит, який ми могли по більшій частині якраз виконати україномовною літературою, але деякі речі все ж таки мали надавати саме російською мовою, саме нотний матеріал, тому що аналогу українського немає. Спеціалізовані фонди відділу медичної літератури літератури 18 тисяч видань, з них 30 відсотків – україномовна література. Решта – російською мовою, і е, аналогів літератури немає, Щоб навіть е, сталося диво, і в нас були кошти купити все, що виходить в Україні, замінити повністю ми не можемо. Періодичні російськомовні видання Бурда та за кермом продовжують користуватись попитом у читачів відділу виробничої літератури. Ми задавали питання своїм користувачам. Вони кажуть, що ми приходимо за інформацією, а не то, щоб почитати. На, дайте аналог, ми почитаємо на українській. Роботу з очищення книжкових фондів у Хмельницькій обласній універсальної науковій бібліотеці розпочали з травня, коли вийшли рекомендації Міністерства культури і інформаційної політики з питань актуалізації бібліотечних фондів, розповідає директорка бібліотеки Катерина Чаван. Ми, в першу чергу, звернули нашу увагу на фонди відкритого доступу, тобто це на ті полиці, де читач може самостійно вибирати книгу, що там представлено, які книги там стоять і чи ми можемо їх замінити українськими аналогами. Саме такої літератури у нас не так уже й багато. З 600 тисяч ми маємо тільки 23 тисячі, які представлені у відкритому доступі. З них 1748 російськомовних галузевих видань, які нині переміщені до книгосховища і видаються лише на запит читача. Це 11,5 відсотків від 11 тисяч галузевої літератури, що перебуває у відкритому доступі у бібліотеці. Якщо з певних наук права, юридична, юриспруденція у нас представлена вже українськими варіантами, то окремі спеціалізовані науки не мають українських аналогів. Наталя Сідова, Віктор Кривий – Новини на Суспільному. Хмельницький.